У кафедральному соборі Різдва Христового Православної Церкви України освячення Великодніх кошиків розпочалося о 12-й годині. Через дощову погоду воно відбувалося у храмі. Щороку Паску тут освячує тернополянка Юлія Соколова. Все, що треба, то я все лежила сюди. Я кожний рік хожу. На освячення кошиків прийшла Ольга Шахін. Вона розповіла, як відзначатиме цьогорічний Великдень. Ми поколись з дівчатами в Галицькому коледжі для всіх, хто потребує пасочки, а сьогодні у мене в кошику тільки паска. З надією у майбутнє, з надією в перемогу, в це завжди віра у майбутнє. Освятив Великодні кошики, проте Єрей Богдан Антонюк. Христос воскрес, воскресна Україна! На це ми справді надіємося, цією молитвою люди приходять у храм. Адже кожного дня по всіх храмах України, православної церкви України, я думаю, і інших конфесій також, ця молитва за перемогу над агресором, над російським військом, перемогою над Світлом підноситься кожного дня. На богослужіннях, молебнах і інших службах, які є в нашому богослужбовому колі. Тому тільки з цією молитвою і просимо до Бога, і наше серце лине в цій молитві про перемогу, про наше військо, збереження кожного воїна, захисника чи захисниці, і поверненній їм вже також їсти цю паску при святковому столі. О 13 годині розпочалося освячення великодніх кошиків в архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви. 87-річна Христина Савка показує свій кошик. Пасочка, масло, яйця, клубASKA Жінка каже, потрапила у Тернопіль з Польщі у 1945 році внаслідок депортації українців радянським союзом. Розповідає: "Напередодні Великодня молиться за українську перемогу. Нині на фронті троє її родичів. наші воїни, кидаються за нас, за нашу країну кожний день молиться за них". Освячує свій кошик військовий Дмитро. Він приїхав у Тернопіль з Івано-Франківщини. Чоловік розповів, що 8 місяців служив у Запорізькій області захотілося таке велике свято посвятити цей кошик, тому що все ж таки нам потрібно щось вірити, і віра – це, це є сила. Я думаю, що найближчим часом дійсно буде мир, тому що ми до цього прагнемо, працюємо на щодо цього. У кошику тернополянки Марії Волощук паска, яку вона спекла за бабусиним рецептом. Крім традиційних складників, додає прянощі, розповідає жінка. Седра, сік лимонний. ось таке всі всякі спеції. Бабці немає, а пасочка від бабці є. Заступник голови комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді отець Роман Демуш освятив великодні кошики. Після страждання і смерті самого Христа приходить День Воскресіння. Саме його ми очікуємо. Вже у ці дні святкувати, споминати цю подію, яка вже відбулася, У нас немає сумнівів щодо факту Воскресіння. І з тим самим настроєм, напевне, ми готуємося до нашої перемоги, адже ми не сумніваємося, не сумніваємося в перемозі нашого українського народу, незважаючи ні на що. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.